Вам завжди було цікаво, як почати працювати з державними закупівлями Прозоро? Але ви впевнені, що це складна бюрократична процедура з купами папірців? Ми маємо рішення для вас. Команда електронного майданчика «Єтендер» е розробила безоплатний курс для постачальників, які бажають освоїти правила участі в публічних закупівлях Прозоро та почати заробляти на цьому. Майданчик «Єтендер» е з початку існування Прозоро та вже понад 7 років супроводжує тисячі держзамовників та постачальників. Наші спеціалісти щодня опрацьовують тисячі звернень та постійно проводять навчання. Ми розуміємо потреби і побажання клієнтів, і тому вирішили розробити даний курс. На нашому курсі ви зрозумієте, як працює електронна система закупівель Прозоро та які правила гри тут діють. Дізнаєтесь, як налаштовувати функції особистого кабінету для підвищення власної ефективності. Почуєте простими словами роз'яснення про юридичні нюанси участі в закупівлях та отримуєте поради, як перемагати в тендерах і ще багато цікавого та корисного про Прозоро. Курс вже пройшли наші системні клієнти та поділилися своїми враженнями. Отже, для нового постачальника – це можливість з легкістю розібратися в тонкощах роботи із держзакупівлями та отримати багаторічний досвід наших спеціалістів в простому та зручному форматі. А для досвідчених учасників – це інструмент для навчання нових працівників або адаптації існуючих. Адже курс постійно оновлюється, що особливо важливо під час частих нормативних змін в умовах воєнного часу. Проходьте наш курс та долучайтеся в ряди успішних продавців на Прозоро разом з Етендер. E